So I'm thinking I'm off. She a headache. I don't want the drama. And they know I've been flexing. I see that they mad. Pull up this and I'm walking the mats. I'm contemplating my life and I'm glad. Had to realize I made it and we about to spazz. Got new job. I be flexing a lot. Watch my shoulders. I know niggas plot. Don't care if I miss. So shoot my shot. Niggas sad. I play 'cause I love all these thoughts. I used to dream we just living this life. Started rapping at six when I was واش واش التريري مرحبا بكم في فيديو جديد سكريبت اللي هربان هربان بزاف آه يشدوا نقطات في الجلد هاد شوتات في الصدر اللي هرباني والطبيعه الحاره بدون باند وما كاينش على آه باك ليست تيدخل الدران كذا تريري ويمشيوا لطريقه الترك هاد الطريقه تنزل الوصفه ديال هادو الى عندك فري فاير عاديه غتيتشارجي هادي الى عندك فري ماكس تيليشارجيها فري فاير ماكس ملي أنا عندي فري فاير عاديه انا عندي وغادي بحال عليه غادي في باين واضح غادي دير غادي عليه تمشى المشاهد المشاهد المشاهد المشاهد المشاهد المشاهد وركا آه اللي الاولى تيطلع لك ابوندر ويب صافي وغادي بحال كامل وغادي تدخل لعبه غادي تدخل لعبه تلقى كلشي لا سكريبت لا السكريبت اللي درتي اللي واحد هذا عادي نفس الطريقه كلمة سر في الاول دلبيد الأقاطار،